os cabalinhos lín Adeus e non teñas medo Justos senón nos volvemos ver Amor, despois do amor eu vou desechar te ver Volvemos a padecer a estela da tarde todo está tranquilo aquí Pouco máis, nesta idade media Volverás, como as guerras van a unir Onde estás, cabalinho lento Xa nos disles no E a un me vai salvar ninguén Mensaxos despedrais Prilla unha noite aquí Amor despois do amor Ván a toda espada pasan menos cosas miro atrás un peregrino más al final, somos todos neboa reigas paz guerra doan ao meu onde estás? Cabalinho...